Moderna digitala verktyg som smarttelefoner och surfplattor har gjort det enkelt att i realtid samla in stora mängder data. De flesta telefoner och surfplattor är försedda med ett antal sensorer som kan känna av omgivningen. GPSen säger vad du är, accelerationssensorn hur du rör dig och trycksensorn hur högt uppe du befinner dig. För att få tillgång till all denna data behövs vanligen en lämplig applikation installerad på din telefon eller surfplatta. I denna kurs kommer vi att använda oss av applikationen Fyfox. Här har vi ett exempel där trycksensorn i en mobiltelefon har använts för att mäta hur trycket ändrar. I det här fallet minskar när man går upp för en trappa. Som ni kan se av grafen så minskar trycket med tiden när personen går upp för trapporna. Den tiden när man sätter ner sin fot på trappsteget syns som en liten plateau i data. Men trenden är att linjärt minskande tryck med tiden. I vårt nästa exempel används data från accelerationssensorn inbyggd i mobiltelefonen. De flesta mobiltelefoner har en accelerationssensor som vanligen används för att mäta aktivitet eller räkna steg. Här ser ni på y-axeln, accelerationen och x-axeln, tiden. Som vi ser från accelerationsdata så kommer accelerationen att variera beroende på var i steget personen befinner sig. Där foten träffar marken har vi en maximal acceleration och när foten är som högst uppe minsta acceleration. Vad man kallar representationsformer är i fokus vid modellering. Representationsformer kan vara konkreta som när vi har en pinne som får illustrera en meter, längden av en meter. Den kan vara numerisk. Som när vi samlar in data till exempel via mobiltelefonen och får en tabell av siffravärden. Siffravärden i sig själv är ganska svåra att direkt få information ur, så en annan representationsform är mycket mer användbar och det är den grafiska representationsformen. Där ritar vi till exempel som i exemplen tidigare trycket på y-axeln och tiden på x-axeln. Sambandet i slutändan i det fallet kan också uttryckas algebraiskt så att vi får en kan anpassa en rät linje till de uppmätta data. På dessa sätt får vi en algebraisk representation, det vill säga att ett x-värde ger ett visst y-värde. Alla dessa typer av representationer kommer man i kontakt med när man har att göra med smarttelefon och surfplattor och datainsamling med hjälp av dessa.